بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ازيكوا حبايب النهارده هنعمل مع بعض حاجه بسيطه كده هنعمل شاورمة فراخ ونعمل جنبها ملوخيه ورز بشعريه يارب تعجبكوا بس شوفوا طريقه الفراخ دي هتعجبكوا حتى هنا صدرين فراخ مقطعان مكعبات وحطيت عليهم ملح وفلفل وبهارات وهحط عليهم دلوقتي اهو قدامكم واحده واحده وحطيت شطه وهحط عليها دلوقتي لبن كوبايتين لبن اهو هصب عليها دلوقتي كوبايتين لبن قدامكم اهو باللبن بيخليها طريه وبيخلي طعمها حلو قوي بس لازم تتنقع في الثلاجه مش اقل من ساعتين او ثلاثه انا هعملها بدري كده معاكم واركنها في الثلاجه نحضرها مع بعض على الفطار ماشي وهنا قرن فلفل حامي وبصلتين كبار مبشورين وقطايا مبشورة بس انا ايه هسيب معلقتين كده في الاخر عشان احطهم علي الشوربه بتاعت الملوخيه يبقى احنا حطينا بصل وقوطه مبشوره كوباية اللبن وفلفل وتوابل ملح بهار فلفل اسمر حلو كده؟ هنسيبها في الثلاجة تتنقع مش اقل من ساعتين او تلات ساعات هتديكي بقى طعم جميل اوي اللبن هيتطار الفراخ وهتبقى حلوة اوي وهنا دي معلقة خل حطيت عليها معلقة خل جربوها الطريقة دي هتعجبكو اوي اوي اهو انا دلوقتي كده هقلبها وأشيلها في التلاجة لغاية الفطور ان شاء الله بس تجربوها بالطريقة دي هتعجبكو اوي دخلها كده التلاجة وارجعلكو تاني كده اهو كده دي معايا الحله حاطه فيها الشوربه وحطيت فيها مكعبين ماجي والقطايه المبشوره والبصلايه اللي انا سبتها هحطها عادي القطايه والبصلايه دي بتدي طعم حلو اول للملوخيه مهما كانت الشوربه حلوه ودسمه دي بتديها تسكيره كده حلوه اول. اهي كده بقى استنى لما تغلي وصله الملوخيه الملوخيه الخضراء بقى طلعت عسل انا مخزناها عندي ملوخيه بس الخضراء مهما كان برده بتبقى صراحه مش اللي هي متشلف في الخضراء بتبقى قطعن طبعا حطيت هنا ملح وحبت في الفريز. اسود عشان الشوربه كدلع اهو حطيت هنا بوريكم بقى لونها اهي حطيت الملوخيه <تصفيق> أه. بصوا لونها حلو ازاي يعني ولعت تلك عليها آه هنا ايه لما اول ما هتاخد بس معايا غلوتين لها طش وهنا حطيت طاسه وهحط فيها زيت عشان نعمل ايه الشاورما مع بعض كده كانت طول النهار واحنا كده فاضل ربع ساعه علي الفطار خدت بقى ايه شربت من اللبن والتوابل وهيبقى طعمها زي العسل والله جربوها بالطريقه دي هتعجبكوا اوي حطينا هنا هيت بس وحطينا فيها الزيت وجبت الشاورما من التلاجة بس هحطها بقى احطها كله باليخني اللي فيها ده البصل والقوطه واللبن كل ده هحطه مع بعض وبس ايه الزيت يسخن جميله جميله مش هيبقى فيها اي صوص هتبقى ناشفه وجميله هتشرب دلوقتي كل الصوص ده وهتبقى حلوه قوي كده يا حطيتها في الطاسة وأفضل بقى ايه اشوحها شوية واسيبها بقى على العين ايه تاخد وتدي لغاية ما تشرب الصوص بتاع اللبن ده كله لو اتكيتوا علي الفراخ دلوقتي كده هتلاقوها طرية من اللبن وادي المبخية اهي معايا لسه اهي مغليتش بصوا انا كويس سبتها علي كانتها علي العين لما دخلت في السوا قطعت بقى ايه كان فلفل الوان كده. آه بصوا حبة حلوين كده. قطعناهم مع بعض. في الاخر خالص بعد ما كانت خلاص دخلت معي السوا عشان لون الفلفل يفضل انا عايزاه بالالوان الحلوة بتاعته دي. وبردو مش هطفي عليها. هسيبها لغاية ما يبقاش فيها كده اي اي صوص من ده خالص. آه بصوا الالوان حلوة ازاي فيها. ده انا هنا ايه بصوا بصوا شكشكت بقي ودخلت في السو وشربت كله وهنا بنعمل الطشه هي رستو وكزبرة عشان ايه نطش الملوخيه عسل بصوا حاجه عسل كده اهي طعمها زي العسل سابوا الأكل كله قعدوا ياكلوها علي الفطار تاكلوها بألف أنا وشفا آه بصوا كل اللبن والحاجه اللي فيها خلاص شربت هطفي بقي عليها وهنا هي الطشه معانا هنطش الملوخيه يبقى كده فاضل لنا ايه الرز بشعريه بس نعمله تاكلوها بقى وجربوها جربوا الشاورما بالطريقه دي جميله اوي هتعجبكم اوي وكل سنه وانتم طيبين وربنا يقعد علينا وعليكم بالف خير وصوما مقبولا وافطرا شهيا ومتجمعين على سفرة رمضان دايما يا رب ومش متفرقين باذن الله اه هنحط هنا الطشه اهو مع الملوخيه اهو يبقى كده ايه فاضل معانا الرز ان شاء الله نعمله مع بعض احنا عملنا الملوخيه وعملنا الشاورما حطي هنا بقى حطيت حله حطيت فيها معلقه زبده وحبه زيت الزيت عشان يخليه مفلفل كده من يعني هنا هنا مبغطيش الحله بسيبها الغطا عشان ما يحرقش الملوخيه وتغطيها عشان ما تسقطش منك هنا احمر اهو الشعريه ابتدى احمر فيها والشاورما هنا اتعملت احمر ايه. بقى الشعريه كده وارجع بقى الشعريه اتحمرت بس اللون الذهبي ده حلوه او كده وبتجي بقى اسقط عليها الرز ايه. واقلبهم بقى واديهم تشويحة مع بعض اه. كده كان فضل بالظبط بتاع ربع ساعه على الفطور اكل كده كله اهو خلص وجميل جميل جميل بالف هنا وشفا كده هنبتدي يعني اهو مع بعض نقلب بقى في الرز حطيت حبه ملح اهو وابتدي بقى نقلب فيه واول بقى ما يستوي خلاص كده الاكل بتاعنا خلص وايه بالف هنا اهو افضل اقلب بقى كده فيه لغايه ما يشرب الميه بتاعته كلها لون الشعريه كده ذهبي حلو غمقيش الشعريه عشان الرز بتاعك ما يغمقش معاكي هبتدي بقى انزل او وعندك لو عندك شوربه عايزه تسقي الشوربة ماشي ما عندكيش خالص يبقى حبه ميه دافيه كده وت... وتسقي على سفرة خفيفه وحلوه وما خدتش مننا وقت وهتعجبكم تغيير تغيير عن الفراخ واللحمه و... هبتدي هنا هو المياه الميه ميه دافيه يا تغطي الرز بتاعي انا حطيت الملح وقلبته اهو كده بقى ان شاء الله يستوي معايا ونقدم لكم مع بعض الاكل ان شاء الله بصوا بقى بسم الله بصوا بقى بصوا بصوا بصوا الرز طلع مفلفل وجميل ازاي الله الله علي الشاورما جميله والله هتعجبكم اوي اوي واللحمه اللحمه بتاع الفراخ طري جدا من اللبن وده الرز بشعريه هو وكل سنه وانتم طيبين وتاكلوه بألف هنا ما ومتنسونوش بقي باللايك والشير وكل سنه وانتم طيبين وعلي مائده رمضان كده منورين كده الرز معانا ومعنا الملوخيه الخضراء الجميله بالطشه ولعيش البلد